בסדרת השיעורים הזאת, ננסה ללמד אתכם כל מה שאתם צריכים לדעת אודות משולשים, זוויות וקווים מקבילים. סביר להניח כי זה יהיה המידע הגבוה ומסודר ביותר שתלמדו, במיוחד במושגי המבחנים הסטנדרטיים. אחרי שנסיים ללמ ללמוד את כל החוקים, אנחנו נשחק במשהו שמכונה משחק הזוויות. למעשה זה מה שמופיע פעם אחר פעם במבחנים. נתחיל מהבסיס. אתם בוודאי יודעים מה זה זווית. בעצם אולי אתם לא יודעים מה זה זווית. אם יש לכם שני קווים והם נחתכים בנקודה כלשהי, הזווית היא המידה המדויקת המציינת מה הרוחב של החיתוך בין שני הקווים האלה. זאתי הזווית. הזווית מציינת כמה רחב הקווים האלה נפתחים. היא נמדדת במעלות או ברדיאנים. אנחנו נשתמש במעלות כמו ברוב שיעורי הגיאומטריה. כאשר נתחיל לעסוק בטריגונומטריה, נעבור לרדיאנים. אתם בוודאי מכירים את זה. 0 מעלות זה שני קווים אחד על השני. ואם נתבונן בזאת, נראה שהיא כמו 45 מעלות. אם היינו פותחים רחב יותר את הקו, כמו זה, אז זה 90 מעלות. ב-90 מעלות הקווים נקראים מאונחים, בגלל שהם כמעט אמרנו בגלל שהם מאונחים, אבל בגלל שאחד מהם הנחיל החלוטין והשני הופקיל החלוטין. האמת שזה ממש קשה למצוא את המילים הנכונות והמתאימות בדיוק. אבל נראה לנו כי הבנתם את הרעיון, לפי הגדרה קווים מאונחים נמצאים 90 מעלות זה מזה. אתם רואים את זה כל הזמן בכל מיני דברים כמו ריבועים והמלבנים. מלבן בעצם לבנם בקבוצה של קווים מהונחים, או קווים בתשעים מעלות. הדרך לסרטט זווית של תשעים מעלות היא לצייר כאן קופסה קטנה כמו זאת. וזה אותו דבר כמו לעשות את זה. אתם יכולים גם לקבל זווית יותר רחבה. אם תעברו את התשעים מעלות, זאת יכולה להיות משהו כמו, כמו 135 מעלות. אם אתם באמת רוצים למדוד את הזווית, אתם יכולים לעזר במד זווית. ואם זה יהיה כל כך רחב עד שבעצם שני הקווים יוצרים כמעט קו אחד, זה 180 מעלות, ואתם יכולים להמשיך הלאה. אם הזווית הזאת היא 135 מעלות, במעגל יש 360 מעלות, אז הזווית הסגולה תהיה 360 פחות 135 מעלות. וזה 225 מעלות. אתם יודעים כי במעגל יש 360 מעלות, זה דבר חשוב לדעת. חשוב לדעת כי גם כי אם תנו חצי מעגל, זה 180 מעלות. נשמח אם אתם תתבוננו בזה, ובואו נאמר, זה נראה כמו קו 1, אבל זה בעצם 180 מעלות. ומה אם תנועו תנוע רבע מהדרך סביב המעגל? זה 90 מעלות. ברור? אנחנו מקווים כי אתם מקבלים פה תחושה למה זה זווית. עכשיו נלמד אתכם קבוצה של חוקים מאוד מאוד שימושיים עבור זוויות. ננקה זה. נסרטט מחדש. אם יש לנו קו כמו זה, אנחנו אוהבים להשתמש בצבעים רק כדי למנוע מכם להשתעמם לחלוטין, יתאחד מכי לא נהיה לגמרי אינטואיטיבים במה שנעשה. נוסיף זווית כמו זאת, ונניח כי, אתם מבינים כי לא ממש מודדים את זה, נניח כי זאת 30 מעלות. אנחנו יודעים שימנו את הכל הזה בצבעה מאגגל. אנחנו אנחנו באתם יודעים כי זה שלוש מươi ששים מעלות. רואים? וזה ממש דבר מחוור למראי. אז צוות שסירד את מקר אנחנו יודעים גם כי אזוות הזאת שכאן היא שלוש מươi שלושים מעלות. רואים? בגלל שזוות הזאת ועוד האדומה. יהיו שוות למעגל שלם. אז זאת שווה ל-330 מעלות. זכרו את זה. הזווית של היא של 360 מעלות, או כי יש 360 מעלות במעגל. אני לא יודע אם אתם זוכרים. אתם בטח לא, כי זה היה בטח לפני שנולדתם בכלל. אבל 720, וזה היה של סגייטבורד, הוא היה משחק מחשב. ה-720 עסק בעצם בניסיון לקפוץ עם ומכאן השם 720 מעלות. אם תנעו פעמיים סביב מעגל, זה 720 מעלות. אם פשוט תקפצו ותסתובבו סביב עצמכם פעם אחת, תנעו 360 מעלות. אתם בטח שמעתם את זה בשפה היומיומית. בכל מקרה, 360 מעלות זה מעגל. ואתם יכולים לדמיין שחצי ממעגל זה 180 מעלות. הדבר נוסף הבא שחשוב להפנים אותו הוא, כמו שאמרנו, אם ננוע חצי מעגל, זה יהיה 180 מעלות. אבל אם תהיה לנו שתי זוויות שתסתקמנה لنניח ל... שאנחנו לא בטוחים שהקרבים האלה יאהבי מספיק כדי שתראו אותם נסתדר משהו יותר רבה ו... אוקיי זה לא נראה אידיאלי אבל אתם מבינים את הרעיון אם יש לנו את הזווית הזאת נחנה אותה X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 ננסה להישאר רכביעים עם הצבעים. נקבל x ועוד y יהיה שווה, אנחנו לא מבחינים בצבע, אבל נראה רגע, אוקיי, 180 מעלות. או שנכתוב כי y שווה ל-180 פחות x, או כי x שווה ל-180 פחות y, אבל אם x ועוד y שווים ל-180 מעלות ואתם יכולים לראות, כי זה נראה הגיוני, כי שהם כך, אם אתם תראו את זה תקבלו חצי מעגל. נאמר לנו גם כי x ועוד y הן, וזאת מילה בשפה גבוהה, כדאי לנסות לזכור את זה, תהיינה, זוויות משלימות. זוויות שמסתכמות ל-180 מעלות. ועכשיו נראה מה קורה אם יש לנו מצב כזה. סליחה, זה יצא ממש נורא. נמחק. נניח יש לנו מצב. נניח, סרטטנו שני קווים מנכיים. ברור? זה יהיה דרך של סיבוב סביב המעגל. בסדר? נגדיר כי כל זוויות... כל הזווית הזאת שכאן, נסרטט את זה ממש אמ, גדול, זה 90 מעלות. בסדר? הם מאונחים. אם היו לנו זה שתי זוויות, אם היו לנו שתי זוויות, נניח כי זאת היא x וזאת היא y, למה x וy מסתכמות? טוב, x ועוד y זה 90. אנחנו יכולים להגדיר כי x וy הן משלימות ל-90. זה חשוב כי לא תתבלבלו בין השניים. זכרו כי עם משלימות ל-90, הכוונה לשתי זוויות שמסתכמות ל-90. מעלות. ומשלימות, הכוונה לשתי זוויות שמסתכמות יחד ל-180 מעלות.